В українській державі найбільшою цінністю на сьогоднішній день є її громадяни, їхнє життя, здоров'я. Українська держава робить дуже багато для того, щоб це життя, здоров'я зберегти. І е, велику поміч у цьому можна отримати завдяки процесам цифровізації, цифрових трансформацій, які у нас розпочалися ще два роки тому. Адже цифрова трансформація ставить собі за мету зробити життя українця простіше, зручнішим, дає можливість отримати в потрібний час, у зручному місці, усі необхідні для людини послуги і сервіси, що особливо сьогодні важливе у період воєнних дій. Доступність послуг, доступність сервісів – Є основним для тих людей, які евакуюються із тих зон, де ведуться активні бойові дії, і які мають потребу у, зручному доступу у тих місцях, де е, вони перебувають е, на сьогоднішній день. Українська держава ще два роки тому поставила у вигляді команди, владної команди, амбітну ціль для себе – перетворитися на одну із найкращих у світі держав у плані доступу до основних сервісів і послуг, які надає держава. За останні два роки зроблено чимало і досягнення є величезні. Але варто зауважити, що основний прогрес, основні бонуси ми можемо помітити сьогодні, саме, власне, у воєнний період, коли українці починають навчатися активно використовувати ті здобутки, які Украї... передумови для яких Україна заклала ще раніше. Щодо основних досягнень у сфері цифровізації, які є корисними на сьогодні для українців, можемо згадати те, що фактично Україна стала першою державою у світі, де електронні документи прирівняні до їхніх пластикових і паперових аналогів. Е, українці не стикаються з проблемами, особливо під час воєнного стану, е, коли вони не мають можливості посвідчити свою особу і е, не можуть використовувати свої е, документи, оскільки вони за законом приймаються і установами, і е, на блокпостах, е, і навіть при перетині кордону, визнаються окремими державами. Крім того, не забуваючи про людей з особливими потребами, на сьогоднішній день, продовжуючи те, що Мінцифр розпочало довоєнний період, розробляється розв'яз спеціальний для допомоги в отриманні комплексної інформації про державні послуги, їхню доступність. Який скоро з'явиться на порталі Дія, це доз розділ Дія безбар'єрність. Щоб спростити українцям можливість користуватися цифровими послугами, влада робить все для того, щоб навчити їх використовувати ці послуги лише за минулий рік, завдяки порталу Дія цифрова грамотність. Близько мільйона українців були навчені базовим цифровим навичкам у форматі освітніх міні-серіалів. Крім того, на сьогоднішній день не забуває держава і про ІТ-освіту, і створення особливо зручних і корисливих податкових умов для компаній у ІТ-галузі. Маємо реалізований проект DIA City, який на сьогоднішній день є найкращими податковими умовами для it компаній у Європі. Власне, досить України хочуть прийняти і її зарубіжні партнери. Крім того, що важливо, в сьогоднішній воєнний період ми можемо заважити, що... Попри воєнний стан, а й ті та галас, яка на сьогоднішній день одна із багатьох небагатьох, яка продовжує працювати у повному обсязі, зберігаючи свої потужності і не просто працювати, а й розвиватися. За останніми даними уряду, АЙТІ Галас вийшла на перше місце серед усіх е, галузей по часті ВВП. Е, рівно із попередніми періодами. І е, ми маємо проблему з цим, тому що е, велика затребувана е, частка спеціалістів для ІТ-галузі і надзвичайно низька е, у нас є пропозиція таких фахівців. Щоб е, оцей дисбаланс якось нівелювати, з сьогоднішнього дня Мінцифри запускає новий проєкт, який називається «IT-дженерейшн», який дає можливість для всіх охочих українців отримати безкоштовно IT спеціальності. Завтрашнього дня розпочинається набір для тих людей, які навчалися у школах і закінчили, а з серпня почнеться набір для студентів, для тих, хто бажає отримати IT спеціальність. Не забуває наша влада і про. Бізнес, створюючи сприятливі умови і продовжуючи розвивати ті сприятливі умови, які і переваги, які дає цифровізація. До війни було створено 12 офлайн діє бізнес-центрів, а на сьогоднішній день, враховуючи ті виклики, які безпекові заважають вести в нормальних умовах бізнес, Потреби в релокації бізнесу. Мінцифри запроваджує навчальний освітній проект для бізнесу, який називається «Цифровізація бізнесу. Як зростати в умовах війни», який має на меті сприяти українцям, вітчизняним бізнесменам у тому, як переосмислити ті виклики, які сьогодні є, і як орієнтувати свій бізнес на воєнні рейки. Крім того, одним із основних здобутків, які нам дає цифровізація у спрощенні отриманні державних послуг, у доступності цих послуг і беззаперечним лідером у сфері цифровізації – це є застосунок «Дія» і портал «Дія». Говорячи коротесенько про застосунок «Дія», можемо згадати такі цифри. На сьогоднішній день цим застосунком користуються більше 17,5 мільйонів українців. У застосунку доступні 11 цифрових документів і можна замовити близько 19 цифрових послуг. Дуже важливо, що крім того, що всі послуги є документи завжди під рукою, Можна задонатити на армію, можна сплатити податки. На сьогодні можна подивитися телебачення і послухати радіо. Але є ще важливий момент, який для нас створила Мінцифра – це можливість зручно ділитися нашими цифровими документами за допомогою QR-коду. І ця можливість надзвичайно актуальна для внутрішньопереміщених осіб, які в дієцентрах мають змогу пред'являти цифрові копії своїх втрачених паперових документів. Крім того, важливим документом також є важливим інструментаріум, який нам пропонується, є дія-підпис, який дає можливість зручно підписати документи онлайн або документи у застосунку дія, також є можливість підписувати документи, у якості, використовувати цей підпис у якості кваліфікованого електронного підпису. Це всі ті величезні можливості, які реалізовані лише в одному застосунку. І е, вони були гідно оцінені. На престижній британській премії D&D вот, це, це премія в сфері дизайну і реклами – Україна отримала дві престижні нагороди. Власне, журі конкурсу дуже високо оцінило ті здобутки, е, які вдалося Україні фактично впровадити за доволі короткий е, період часу. І е, найбільше оцінили кейс, як один застосунок фактично змінює життя цілої країни, фактично перетворює нескінченну бюрократію, черги, е, безліч паперових копій на кілька кліків у смартфоні. Крім того, варто нам згадати про те, що зараз Мінцеликри дуже активно працює над тим, щоб перетворити застосунок дія на міжнародний застосунок – щоб українці, які перебувають за кордоном, а таких наразі дуже багато, могли свої електронні документи в повному обсязі використовувати. І є вже згода від окремих міністрів цифрових трансформацій європейських країн щодо того, аби інтегрувати цифрові документи з дії до власних національних систем, такі країни, як Словаччина, Болгарія, Молдова. Пішли далі і прагнуть на сьогоднішній день прийняти позитивний досвід дій і запровадити схожий застосунок у свою національну систему. Підсумовуючи... Зазначимо, що держава дуже багато робить для того, щоб спростити доступ е українців до найнеобхідніших е і базових послуг, які вони можуть отримувати під час е дій, дій воєнного стану. Але разом з тим е треба ще додатково згадати, інші е, технології, які наша держава е, використовує на цифровому фронті. І е, згадати взагалі про таке питання, чи можлива е, адаптація цифрових трансформацій е, до е, тих викликів, з якими Україна сьогодні е, стикається, зокрема, безпекових викликів. Е, говорячи про побудову е, держави у смартфоні, зазначимо, що е, сьогоднішні реалі показали нам, що її продукти, її підходи, бачення сервісної держави можна легко адаптувати до реалій сьогодення. Враховуючи доволі гнучку, гнучку структуру процесів цифровізації, можемо говорити, що її легко адаптувати до будь-яких потреб. Власне, завдяки цьому Міністерство цифрової е, трансформації не лише продовжило е, розробляти нові продукти, а й перетворилося в сучасних реаліях на е, повноцінну бойову одиницю на е, цифровому фронті. Е, від створення чат-боту є ворог, який допомагає збирати інформацію про пересування колаборантів, про військову техніку ворожу, е, про злочині у Бучій Ірпені, е, до е, створення нових продуктів, е, які е, націлені на забезпечення надважливих соціальних потреб населення у період війни і, е, власне, е, всі ці події, які наразі відбуваються в країні в економічній, політичній, соціальній сфері, засвідчили потребу ще більшої цифровізації управлінських та економічних процесів в Україні. Говорячи про Ті технології, які е, Україна використовує під час е, війни у боротьбі проти ворога, е, власне цифрові технології, не можемо згадати про те, що вперше е, в світі відбуваються воєнні дії не лише у фізичній площині, а також відбувається зіткнення у кіберпросторі. Останні роки Росія постійно атакувала українські кіберпростір завдаючи атак по українським державним ресурсам, по нашим засобам маси інформації, банківській системі. Відбиваючи всі ці атаки, Україна постійно посилювала свою кіберстійкість. Однак із початком війни Україна не просто відбиває ці атаки. Україні завдяки Мінцифри, Держспецзв'язку, міжнародних IT-фахівців, наших українських волонтерів вдалося створити справжню IT-армію, яка сьогодні воює на цифровому фронті і налічує близько 300 тисяч осіб. Досягнення нашої армії були високо оцінені і на міжнародному рівні. На першому, європейсь... на престижному європейському безпековому форуму з питань кібербезпеки, Україна отримала уперше дві престижні нагороди за героїчність проти російської агресії, а також за захист цифрових кордонів демократичного світу. Таким чином наша it армія змогла фактично спростувати міф про російську Федерацію, про нібито дуже сильну кібердержаву. І цим самим Україна спровокувала шалений попит на той практичний досвід, який наша it армія отримала у першій кібервійні. Крім технологій боротьби у кіберсфері, Україна також використовує і інші важливі технології. Це і технології штучного інтелекту для пошуку е м, по фото, ідентифікації загиблих російських е солдатів, а також технології соціальної інженерії для пошуку у соціальних мережах їхніх родичів і повідомлення про ці події цих родичів. Не забувають наші еті-фахівці і про потребу відновлення критичної інфраструктури, підтримку критичної інфраструктури, яка руйнується щодня російськими збройними силами. Фактично на сьогодні для її відновлення використовується понад 10 тисяч станцій «Старлінг», які забезпечують доступ і роздачу супутникового інтернету. Не залишилися поза увагою також наші Збройні сили України. Мінцифри разом із віржою Куна створили перший у історії державний військовий криптофронт, який на сьогоднішній день вже зміг зібрати для допомоги українській армії близько 70 мільйонів доларів. Мінцифри використовує ці кошти для допомоги українським збройним силам, а також для, для Міністерства охорони здоров'я, які те, теж задіяні в цих процесах. Якщо коротко підсумувати, то можемо зазначити, що Україна на сьогоднішній день має надзвичайно Цікавий, унікальний досвід використання новітніх технологій під час дії воєнного стану, під час ведення бойових дій. Жодна країна на сьогоднішній день не мала такої можливості, ну, слава Богу, не мала такої можливості використовувати технології, цифрові трансформації для боротьби із агресором. Держави зроблено дуже багато і е, зусиль прикладено надзвичайно багато в плані допомоги е, для українців. Найбільше зусилля, звичайно, е, в сфері цифровізації прикладає Міністерство цифрової трансформації і е, використовуючи базові продукти і функціонал порталу «Дія» і застосунку «Дія», намагаються усілякими розширенням цього функціоналу, у будь-який спосіб допомагати українцям. Коротко, хотілося б про деякі такі можливості, які виникли під час воєнного стану, допомоги українцям зазначити. Звичайно, детальніше про них можна буде прочитати за посиланням під нашим відео або в верхньому правому поточку відео за, перейти за QR-кодом. Е, якщо говорити про застосунок е, «Дія», то е, варто сказати про те, що з першого дня е, повномасштабного російського вторгнення «Дія» з метою безпеки була відключена спецслужбами за для збереження конфіденційних даних українців. Відключені всі основні державні реєстри, в яких містилася інформація про українців. Відтак, деякі послуги, сервіси, які були у дії, стали недоступні. Станом Назарем деякі послуги вже відновлено, відновлено документи, і більше того, створилися нові е, послуги були, або набули розвитку попередні послуги. Реагуючи на ті виклики, і першочергово е, це виклики посвідчення особи, адже багато людей переїжджаючи до безпечних е, регіонів України залишаючи свої домівки, втрачали свої документи, які були або знищені, або загублені, або похабцем забуті. І багато українців стикалися з проблемою неможливості посвідчити своє, свою особу. На допомогу таким українцям Мінцифри створила дуже дієвий інструмент у вигляді, є документом, який на сьогоднішній день є цифровим посвідченням особи під час дії воєнного стану. Більше того… Ті документи, які відновлені вже у дії, можуть використовуватися українцями для ідентифікації їхньої особи. Особливо це важливо для внутрішньопереміщених осіб, які в діяцентрах їх використовують при оформленні необхідних для них документів та подачі заяв. Крім того, не забуваючи про те, що багато людей – опинилися в тяжкій, екон... тяжкій ситуації, е, без забезпечення, трач... втративши роботу, е, в Мінцифри е, за допомогою уряду роз... робляє механізм розширення програми є підтримки. Тут варто згадати ще й про те, що напередодні війни Фактично були зняті всі обмеження на використання коштів є підтримки, а з першого дня війни з'явилася можливість використати кошти з карток підтримки на допомогу армії. можемо сказати, що з початку березня, очевидно, так, з початку березня створюється механізм підтримки населення у розмір 6,5 тисяч гривень для тих осіб, які перебувають у зоні активних бойових дій. Станом на зараз картку є підтримки оформлено більше 8 мільйонів українців. Допомогу в межах цієї програми вже отримало 8 вже отримали, виплатили 8 мільярдів гривень, і лише в березні таку допомогу отримали 3,5 мільйони українців. Спостерігаючи за тими труднощами, які виникали у період оформлення, довідки внутрішньопереміщеної особи, а також допомоги від держави внутрішньопереміщеним особам, Мінцифри е, намагалися розробити зручний як для органів місцевого самоврядування, СНАПів, е, органів соціального забезпечення, так і для громадян інструмент, який би дав можливість українцям, які перемістилися із е, зони активних бойових дій, самостійно оформити таку е, довідку і допомогу е, через застосунок дії. Власне, наприкінці квітня з'явилася така можливість оформляти довідку і допомогу як для себе, так і для своїх дітей. І станом на зараз ця опція доступна лише для тих українців, які перебувають на території України і оформляють довідку про внутрішню переміщену особу уперше. Але Мінцифри не забуває про тих, хто раніше отримував таку довідку і працює над тим, щоб цей функціонал був доступний і для цієї категорії також. Також, зважаючи на те, що багато українців перемістилися не лише у межах України, а й виїхали за кордон, рятуючись від збройної агресії, команда Дієбізнес бізнес розробила для допомоги українців, які перебувають у Польщі, а також у Великобританії, дві тематичні сторінки на своєму порталі – це допомога громадянам України у Польщі і допомога громадянам України у Великобританії. Ці сторінки в місяць всю корисну довідкову інформацію потрібну для громадян України, які перебувають за кордоном, від працевлаштування до відкриття власного бізнесу. Крім того, багато українців стикнулися з тим, що при оформленні шлюбу при постановці на військовий облік їм потрібно пред'являти витяг про місце проживання з метою надати українцям можливість самостійно генерувати такий документ. Мінцифри від нещодавно на порталі Дія створило відповідний розділ, де українці можуть самостійно створити такий витяг, завантажити на мобільний телефон або інший зручний носій і за потреби пред'являти такий документ. Також... Допомагаючи українцям, не забуває нашими Мінцифри і про бізнес український. Для допомоги бізнесу, спрощення життя бізнесу у період воєнних дій було створено фактично нещодавно на порталі Дія можливість користуватися такою опцією, як є декларація. Це, це е, послуга має замінити для українського бізнесу 374 е, дозвільні документи і цим, власне, спростити життя е, під час ведення бойових дій. Е, е, зважаючи е, на, на те, що е, потребує допомоги і українська армія, е, Ще з першого дня війни Міністерство цифрової трансформації створило можливість для українців через застосунок дії донатити на користь армії. Оплачується певна сума на коштів через портмоне е, на е, сам е, рахунок фонду «Повернись живим», який е, допомагає армії. Наразі е, було зібрано 592 мільйони гривень на допомогу армії, із них е, 554 мільйони – це із карток є підтримки. Е, крім того, е, можемо е, сказати, що величезний величезною проблемою під час війни став доступ до правдивої інформації з надійних джерел. Щоб не допустити можливість блокування українського телебачення, можливість отримувати для людей на тимчасово окупованих територіях достовірну інформацію, Мінцифри разом із Мегагову створили перше українське онлайн-телебачення у застосунку «Дія Дія ТВ». Наразі там доступні інформаційний, спортивний, розважальний, дитячий, а також канали із серіалами. Так само Національна суспільна телерадіокомпанія «Змінцифри» створили можливість для громадян України за ситуації, коли традиційні радіоканали не працюють, користуватися «Дія радіо», де 24 на 7 транслюється правдива інформація про події в Україні із надійних джерел. Підтримки у доступності послуг мінцифри разом із волонтерами подбали також про вчасне своєчасне інформування населення України про е наявність того чи іншого роду небезпек і. Е Хочу сказати, що е, цей е, розроблений додаток, е, який називається «повітряна тривога», він, в першу чергу, корисний для населення у малесеньких е, населених пунктах, де не чути сигналів е, тривог, а також для е, Тих хто, хто проживає в населених пунктах, де взагалі немає сигналів тривоги. Інформування проходить про повітряні тривоги, загрозу артобстрілу, загрозу вуличних е, боїв. Це якщо коротенько про е, ті. Е, за, е, зусилля держави, власне держави, які були е, здійснені за досить короткий е, період е, з метою допомогти українцям. Крім того, е, до держави е, з перших днів долучилися... Також і волонтери вітчизняні зарубіжні, які, намагаючись усіляко допомогти українцям, створили цілий набір інформаційно-довідкових ресурсів корисних для українців. Так само перелік їх можна знайти під цим відео, щоб детально не зупинятися і не розказувати. Зазначимо тільки про те, що це. Ресурси від корисних чат-ботів, які створювалися активістами і представниками органів державної влади, із порадами стосовно того, як отримати допомогу або як надати допомогу у тих чи інших безпекових ситуаціях а також відносно масивні, великі онлайн-ресурси в вигляді онлайн-платформ із допомоги України в різних безпекових ситуацій. Є величезні блоки, які ми можемо виділити серед цих онлайн-платформ, і багато функціональні, які надають можливість українцям отримати інформацію про Допомогу е з різного спектру і вузко які передбачають надання допомоги е окремо Збройним силам, територіальної допомоги, е територіальній обороні, перепрошую. Також е ресурси спеціалізовані для допомоги бізнесу, е для допомоги українцям, які перебувають за кордоном. Ну, і один із найбільших і найактуальніших блоків ресурсів – це ті, які надають можливість шукати притулок українцям, як в Україні, так і за кордоном. Чому Україна переможе? Я думаю, тому що Україна вже багато зробила для, для перемоги вклала багато зусиль для перемоги. І е, Україна не може перемог, не перемогти, тому що вона поставила собі надзвичайно амбітні цілі і у сфері цифровізації. І е, не тільки е, на. Е, Фізичній площині Україна переможе, а й на цифровому фронті, і ті амбітні цілі, які Мінцифри озвучило на останньому і, і власне і першому міжнародному діє саміті. Які відбувся наприкінці травня у Давосі, вони свідчать про те, що тільки перемога бачиться е як єдиний варіант розвитку подій, е адже Україна планує своїм досвідом цифровим поділитися із своїми міжнародними. Партнерами і вже, власне, почала це робити. Україна вже адаптує свої цілі розвитку у цифровій, цифровій сфері, у сфері цифрової трансформації, кібербезпеки, і ці цілі адаптуються до потреб сьогодення. І, власне, ось що найбільше свідчить про наш прорив і можливість перемогти – те, що перебуваючи ще до війни серед категорії країн, які розвиваються у сфері цифрових трансформацій, на сьогодні Україна з останніми цифрами, показниками, уже перебуває серед країн, які задають цифрові тренди, тренди у сфері цифровізації. Багато співвітчизників наших, які за кордоном є, власне спілкуючись, зокрема, як для прикладу, у Німеччині, згадують свої розмови із тими, хто їм надає притулок у Німеччині, де після того, як розказують про наш прогнерезу і про нашу дію, німці говорять, ми не думали, що ми будемо почуватися, що ми. Живемо в країні, яка є від цифрових трендів. Тобто вже перемоги на цифровому фронті в Україні є, і я думаю, що перемога тільки перемога буде за Україну.